الله دابا نحلو على الطاجين ديالنا بقى مشوش بحالي بحالكم ها هو كما كتشوفو ها ما شاء الله يعني راه طافي عليه البوطة و لكن فيه البخار كما يعني ها كما كتشوفو يعني را طابت كل شي طاب بسم الله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين احييكم بتحيه الاسلام وتحيه الاسلام فيها سلام أه، نتمنى تكونوا ان شاء الله يلقاكم بهذا الفيديو بالف صحه وعافيه ان شاء الله بالفرح والسرور باش ما تتمنوا ان شاء الله باذن الله تعالى أه، بغيت نشارك مع ناس قبلو عليا كل شيء تيعمل الطاجين لكن هذه أه كنعمله انا على الطريقه ديالي ونتمنا تكون أه طريقتنا الاعجاب ديالكم وتشجيعات ديالكم مهم كنحاول ما امكن بارطاجي معكم يعني الحاجه اللي اللي تنعملها ونتمنى تشجيعات ولايك بارطاج جزاكم الله خيرا المهم غنبداو ان شاء الله بالطاجين ديالنا هو هذا كما كتشوفوا هنا سبق لي ديجا عندكم مع المكونات اولا عندنا هنا بطاطا عندنا اللوبيا كما كتشوفوا كاين عندي اللوبيا كاين عندي اللحم ا آه كاين الخزو وكاين عندي هنا في التوابل كنا نقرب لكم عندي هنا الخرقوم الكركم، الزنجبيل كنجبير آه شويه فلفله حمراء بعض مرات كنديرها بعض مرات لا هذه آه حامضة ديال التزيين وشويه الابزار وشويه الملح وزيت الزيت البلديه زيت الزيتون اللي من الفوق ان شاء الله باذن الله والرباح الربيح أه. حتى هو كنضيفه أه في الاخير أه لذين ان شاء الله غنبداو ان شاء الله على بركه الله هنايا ايضا عدي البصله كاين سبقي فرجتها للطاجين حيت كيشد لي شويه كنديما كندير البصله هي الاولى وكيعطي بهذا الشكل هذا كي... كيكون ساهله انا غاتشوفوا واحد الطريقه السهلة أتمنى نتمنى كلشي غادي تعجبو ان شاء الله باذن الله تعالى غادي نوضعوا اللحم اللحم انا جبته من الكونجيلاتور باش ما يبقاش يجمع البكتيري أه غادي نضيف فوق منه خيزو بهذه الطريقه ولكن من بعد كنحاول نرتبوا كنحاول ما ممكن نوضع كلشي الخضر مع بعض غنخلي فقط بعد ديال اللي نخيز الجزر باش يبقى فقط لتزين لان نخيزه شوية كما قطعه شوية كشتية ولكن هنا ديال اللي عدنا هن ديال بلجيكا ديال الأوروبا ما بزاف ديال بحال البطاطس البطاطس كيعجبني انا غادي نديرها على شكل طول اللي بحال هكذا تاكله انا اصلا ما كناكلش يعني شي تقريبا كناكل غير بالفرشات ما كناكلش كن بالخبز كناكل غير بال بالفرشيط على حسب السكر كما كتعرفو حيت البطاطا فيها نشويات وسكريات كناخد عير يعني فقط القليل هكدا شويه يعني دابا غادي نضيف اللوبيا كيما كتشوفو تما كيبان ليكم مزيان هنا كتقدر ديرو اللوبيا ولا الجلبانه غتسنو على حساب كل واحد أو دوق ديالو أو ال الطماطم المطيشة كنديرها من الفوق كتزين بعد المرات كندير ليها دبيورات هنايا أو الحامضة طريبيش من الفوقاني يعني. أو الربيع غتكوليا كيف هي العطريه العطريه غادي تشوفو هي متن نديرها هنا الربيع كنديرو هكذا على هد طريقة أحيانا كنديرو عي في الوسط بعد ما مبغا شي واحد أو الربيع نخليه هكداك طري أحيانا كنخليه تا كقرب يدير ط# يطيب طجين عادة كنضيفه باش يبقا بالفيتامينات ديالو دابا التوابل هاد الطجين عندنا هاد التوابل عندنا دابا شنو غادي نعملو لهاد التوابل لي كتشوفو غادي ناخد كاس وغادي نوضع فيها التوابل كاملة غادي نضيف أول شيء غادي نضيفو الخرقوم أو سكنجبير درت معلقه ديال الخرقوم معلقه ديال سكينجبير معلقه صغيره وهنا غير راس معلقه صغيره ديال التحميره بابريكا الفلفل الاحمر غادي نضيف هنايا غادي نضيف شويه ديال الابزار يعني غير مع بعض المرات احيان ما كنديرش الابزار بعض المرات ما كنديرش واش ندير الابزار غادي ندير الملح هنايا على حسب الذوق كما كتشوفوا كل واحد على حسب الذوق ديالو كندير شويه هنايا مع الطاجين وهذا الشيء اللي كان كيبقى نرشه من الفوق غادي نضيف عليه شويه الماء كما كتشوفوا هنايا نضيف عليه شويه الماء نحرك غنزيد عليه شويه الماء مازال حيت بحررت تحريكه بسيطه كما كان كنسكب على كيبان لكم مشلد هاد# هاد# هاد الطاجين هناك دابا كيما كتليكم غادي نرش عليه هاد, هاد المليحه لي كانت من الفوق باش يعطي ديك البنينة أو غنضيف غنضيف دابا زيت الزيتون زيت البلدية بسم الله دابا فوق دابا فوق النار كيبقى هذا هو الطاجين ديالنا من بعدها من غادي ينضج غادي ان شاء الله نغطيو عليه دابا وميني غادي ينضج نرجعو نشوفو ان شاء الله النتيجه ديالو ميني يطيب ما غاديش نضيفلو حتى ما كنقلل العافيه مهيله بحال اللي غادي تد... بحال الا طافيه حتى يسخن شويه الطاجين عاد كنزيد كنزيد عليه العافيه بالنسبه للصوص ديال الشلاطه اللي الشلاطه كاين عندي مايونيز عندي زيت البلديه الملح الملح البحري وعصير حامضة اول حاجه نبدأ بها هي غادي ناخذ واحد المعلقه ديال المايونيز على حسب الكميه نزيد واحد تانية. غادي نضيف... زيت نضيف عليها شوية زيت زيتون غادي نضيف عليها شوية ملحه. وغادي نضيف عليها شوية عصير الحامض غادي نعسل الحامضة أو نر# أو نرجع معاكم غادي نضيف عليه العصا الحامضة إلا بغا نضيف عليه شوية دلما صافي أو كنحركو هدا كيكون هو القوام ديالو صافي على حسب الكمية بغيتي داري أو بغيتي بالنسبة لي أنا مزيان هكذا بغيتو تزيدو فيه شوية تزيدو فيه شوية سيبولات أولا تزيدو فيه شوية ت# ال# الحباق أولا شي حاجة ممكن نضيفو عليه البزار تا هو ممكن نضيفو ليه دابا دي غادي نسقيو السلطة ديالنا كتبقا دي هاكاكا على هاد الشكل هادا يعني وكتقدري تزيديها لبغيتي تزيدي, تزيدي تزوقيها شوية بعض المرات كندير فيها الزيتون ال# كندير فيها الزيتون الكحل بحال هاكا كنزوق به شوية ولا شوية الفرماج شوية الماتزاغيلا صغيرة يعني فو ماش كاغيته هويا كل مرة شنو كنت على حسب شنو كنت كدير معاه يعني <تصفيق> هكذا كانت نهاية ديال الأكلة ديالنا لهذا اليوم نتمنى تقبلوا علينا وعلى هذا الأكلة الخفيفة الضريفة والطاجين كماء أه، لكم و. بصحة والرحة واللي كتوحم تسمح لنا واللي وما ومتتوحمش ان شاء الله عطيه صحيحة وتعملوا ان شاء الله واللي <تصفيق> مريض اللي شافي يا الله حبايبي آه كذا نهاية آه الفيديو ان شاء الله استودعكم الله التي لا تذيعوا ودائعه في امان الله سلام عليكم <تصفيق>